السلام عليكم بنصور من مارينا سيتي كمان مره مدخل الشقه امامنا مباشره وان هنا على اليمين مدخل مصعد الخدمه موجود هذه الشقه من هنا مدخل الشقه زي ما انتم مشاهدين الأبواب ملتلك فخمه نظامها مدخل الشقه واسع يعني بتقدر تحط يعني زي ما بيقولوا طقم طيب كان في مدخل الشقه كتر ما هو واسع شقه صريحه مساحات هواسعه كتير حلوه أه خلينا نشوف هنا على اليمين انا هنا حمام عربي اكرمكم الله وعنا هنا كمان غرفه نوم وعنا هنا حمام كمان الكهرباء لسه مش واصله يعني مش على الشقه وعنا هنا مثل ما انتم شاهدين مكان غرفه الملابس الملف سويت زي ما حكينا غرفه وكمان غرفه اكرمكم الله حمام وعنا هنا كمان مكان للخزانه هذه غرفه الماستر وعنا هنا حمام وعنا هنا كمان حمام كمكم الله واطلالتها مثل ما انتم شاهدين على البحر وعلى يوم عفوا على الطبيعه هنا هذه هي خلينا نشوف ايش في كمان بالشقة نورجيكم الصاله ما صورنا الصالة والمطبخ وكمان عندنا غرفتنا صالة برضه خمس غرف شقة هنا خمس غرف صالة بس الشقة كتير صالتها كبيرة واسعة تقريبا عشرة في اتناش العشرة لا ما فيها تمانية في اتناش تقريبا وأنا هنا كمان المطبخ المطبخ زي ما انتوا شايفين هنا شغل نظيف مرتب و اطلالتها كتير حلوه هنا على الطبيعه وعلى البحر امامنا وعنا هنا, هنا كمان جنب المطبخ في هنا غرفه نوم جايه مع الها فتحه على البلكونه باب مع مقابل باب البيت وهنا مكان المكيفات حاطين وشكرا لكم احبائي على متابعتكم دمتم بخير وراءة الله وحفظه